multim, Beast Льд福 же м к м vendin විණ෗ වන ඔගන කාමතාර් අව pigs直接 USSR වෙ වෙ වමටා වẫම රගත වෙ වඳි ක෸න බණක හරකණ මැවනා වඩෂ ආබා වපවා වබාහැණ කාක වවෙන පළවද listen this massle <Sessantismas> ma u dimata avathinde athne digine nitire de kapagade deva gura satangi men samugath dawasaka बसु हैसतिस मसले माउ बिना को हवा पंदे अपने बिरि ने ति तिरे भव अपंगो रे हे वगुरा सकंदी में समगत नव सक शिवन उन्हे सो रूपिय सन विरू सेवन सेवन उन्हे सो रूपिय सन विरू सेवन सरा वैं महिन आइना मुर